topem jsem nikdy necestovala, myslím. Jednou jsme vzali stopaře a já jsem se tak strašně bála, že už bych to v životě neudělala. Stopem to je dneska v roce 2015 už trošičku, řekl bych, archaický způsob cestování. Ještě za mých studií, což je nějakých deset let zpátky, jsme jezdili stopem v podstatě pořád. Ale dneska už, i když teď mám tu možnost těm stopařům vracet to, co já jsem tak i tím, že jsem stopoval, dostal, tak je to těžké, protože stopařů už je strašně málo.